پاکستان تحریک انصاف کا سونامی جہلم سے ہوتا ہوا اٹک میں داخل اٹک جلسے کی تیاریاں عروج پر جلسہ ہو رہا ہے اٹک میں. میں اور یہ اسٹیج ان کا تیار ہو گیا ہے. بہت ہی اچھا نظام اسٹیج کی تیاری آخری مراحل میں داخل ہو گئی ضلع کاؤنسل اسٹیڈیم میں اسی فٹ چوڑا اور بیس فٹ اونچا اسٹیج تیار کر لیا گیا ہے مختلف علاقوں سے ریلیاں پہنچنا شروع گرمی کافی زیادہ ہے جیسے جیسے گرمی کی شدت میں کمی آئے گی اسی طرح قافلے جو ہیں وہ آنا شروع ہو جائیں گے سکورٹی کے بہت اچھے انتظامات ہیں یہاں پہ اوپر لیڈیز کے لیے علیحدہ سیپریٹ جگہ انہوں نے بنا دی ہے اس سائیڈ پہ سارے پولیس اہلکار جتنے بھی ہیں وہ اپنی اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں اور آج جو ہے وہ گرمی کی شدت میں کافی اضافہ ہے یہاں پہ اٹک میں لیکن اس کے باوجود جو ہمارے جوان ہیں وہ اپنی ڈپٹی سے جو ہے وہ بالکل اچھے طریقے سے انجام دے رہے ہیں ایک کانٹ تال لگا دیے انہوں نے تاکہ کارکن آگے نہ آ سکے بہت ہی اچھا نظام ہے بہت ہی اچھا نظام ہے آپ اس کو چیک کر لیں یہ دیکھیں یہ ہے راسٹیج آپ